Ruptură între Frana Sua. Emmanuel Macron a lansat cele mai dure acuzații la adresa americanilor, ne supun la cele mai mari riscuri, decidiei pentru noi. Presedintele din tele Emmanuel Macron l-a criticat indirect joi pe omologul său american Donald Trump, afirmând ce acesta din urmă vrea să decid comportamentul europenilor în urma retragerii Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, relatează AFP. Dacă accept MC alte mari puteri, inclusiv aliaci, Inclusiv prietenii în cele mai grele momente din istoria noastră, s-au pus în situația de a decide pentru diplomația noastră, securitatea noastră, uneori supunând ne la cele mai mari riscuri, atunci noi nu mai suntem suverani, a declarat Emmanuel Macron, în cadrul unei ceremonii la Aachen, în Germania, primind prestigiosul premiu european Charles Magnet. Am făcut alegerea de a construi pacea sublinierei stabilitatea în Orientul Mijlociu. Alte puteri, suverane ca sublinierei în noi, au decis să nu sublinierei respecte cuvântul. Ar trebui să renuncme la alegerile noastre, a întrebat el. Afirma care. Pe real numii, îl vizează pe presubliniere din teleamerican Donald Trump, cu care Emmanuel Macron a manifestat încelegere sublinierea apropiere personală în timpul recentei sale ce la Washington. Donald Trump a anuncat marci retragerea ceri sale din acordul nuclear iranian semnat la Viena în iulie 2015. Prin care Iranul a fost de acord să, subliniere Ireduc, programul nuclear în schimbul ridicării parțiale a sancțiunilor internaționale, scrie agerpres. Să nu fim slabi, să nu suferim, a afirmat subliniere eful statului francez, care a pledat pentru o suveranitate europeană. Care trebuie să ne determine să facem din Europa o putere geopolitic, economic, climatic, alimentar, diplomatic, scrie Agerpres. Condicia posibilității, acestei suveranități este aceea de a refuza ca alții să decid în locul nostru, a mai spus Macron.